הסידור תומך קדימה ניסיתי להוכיח ביותר אקפדה את הנוסחה של האנרגיה הקופשית של גיבס. וזה ש אם הקשר הזה קטן מ F S אז תהליך אוטספונטי. ניסיתי מה אמצע גדול לפתוח ש אני משתמש בגדלה אנחנש של אנטופה. אמצע של שינוי ואנטופה של המארחת מכאן לכאן שווה לخم שניקלט על ידי תהליך חפיח. חרקה התמperature באוניקלט. של הצביבה, שווה ל-0, וכמובן, זה שווה ל-0. הייתי זהיר והשתמשתי בהגדרה הזאת. אבל אולי, אתם ראיתם, הוכחה הרבה יותר פשוטה בספר הלימוד שלכם. אולי לא בספר הלימוד שלכם, אבל אני ראיתי אותה בחלק מספרי הלימוד וכמה אתרים ברשת. אתם שתמשים בנימוק יותר פשוט, המוביל בסופו של דבר לקשר הזה של האנרגיה החופשית של אני רוצה כי לדעתי לא הלימוד הוא, החוק השני של הטרמודינמיקה אומר שעבור כל תהליך ספונטני דלתה-S גדול מ-0. אני אגמרי מסכים עם זה. זהו דלתה-S של היקום, שהוא גדול מ-0. רואו שדבר שדלתה-S של המערכת ודלתה-S של הסביבה גדול מ -0. בנושך מופיע על לימוד שאיתו אני לא מזכיר, בהרבה ספרי לימוד ובהרבה אתרים. הוא אומר S של הסביבה שווה לחום שנקלט על ידי הסביבה הטמפרטורה של הסביבה. נמצא לסוג מסוים של שיווי משקל. ככה זה בדרך כלל כשאנחנו מטפלים במערכות הכימיות ומעבדה שלנו. הסיבה שבגללה אינים הסכים עם השלב הזה, וההוכחה המופיעה בהרבה ספרי לימוד, היא שלא אומרים בקשר להפיכות של התגובה. אפשר להשתמש בהגדרה הטרמודינמית הזאת, של האנתרופיה, אם יודעים שמעבר החום הוא הפיך. Reverse. ריברסיבל. שמדברים עם מנכים כלליים, אנחנו לא יודעים אם התאליך הפיך. בעצם, אם התחילה, מתחילים תגובה שהיא ספונטנית, ועל כאם פר הגדרה זה בעצם מעבר חום בלתי הפיך. וזה לא תואם את הגדרת האנתרופיה. ההגדרה הטרמודינמית של היא שמדברים על תגובה הפיכה. ברבי תקורסי כימיה של שנה זה לא משנה. קודם כך אפשר לענות על השאלה הזאת. בעצם השאלה תלויה בזה שתעבדו לפי הנחה לא נכונה. אני רוצה לבבר אתכם יתר למידה בכל זאת, ועצוני להראות לכם שזאת אינה הנחה נכונה. כי אם מניחים שהתהליך הספונטיין אומרים שהשינוי והאנתרופי של הסביבה שווה לחום שנקלט על ידי הסביבה חלקי T, זה לא נכון. כי זאת אינה תגובה הפיכה. בואו נראה איך שווה... לדלטה S של המערכת ועוד השינוי בחום של הסביבה חלקי הדפרטורה של הסביבה אומרים שזה שייך לסביבה וזה כמובן גדול מ-0 אז אומרים שהחום שנקלט על ידי הסביבה שווה למינוס החום שנקלט על ידי המערכת בסדר? כשהמערכת מוסר את האנרגיה לסביבה משהו שליפה מוסדרת אנרגיה או חום למה אריחת. אחד שבר המינוס של השינוי. המשקיע בזאת שניתן לכתוב זאת מחדש. המשוואה הזאת היא שינוי בэнטרופיה של מה אריחת. מمكن לכתוב פלוס Q של הסביבה כאן. אפשר לכתוב מינוס Q של מה אריחת. T גדול מ F S. את שני הגופים של המשוואה ב T. קיבלים T דלתא S של מה בחוד החום החום שניקלט על ידי המארחת גדול מเอפס. מחפירים את שני הגופים במינוס אחד, מקבלים את החום שניקלט על ידי המארחת. בחוד את נפוצותה, קופول השינוי בantarope של המארחת גדול מเอפס. שיחה, שיחה, ל-תמם את שני הגופים במינוס אחד, אז מי מניחים לוח וזה השינוי של של השינוי חודות נפרטורה כפול דלתה S של מערכת קטן 0. אז אומרים שזה מראה שאם השינוי באנרגיה חופשית של גימס הוא שלילי, אז התהליך הוא ספונטני. כל זה יתקבל כתוצאה מזה. תחת הרעיון שניתן לכתוב זאת מחדש ככה. אבל לא ניתן לכתוב זאת מחדש ככה, כי זה אינו תהליך חנו מה מהנחה שזה תהליך בלתי הפיך וספונטני. וכן לא ניתן לעשות כאן את ההצבא הזאת. זאת הסיבה שבגללה נזהרתי לא לעשות את ההצבא בסרטון הקודם. הייתי מספיק זהיר להגיד שהשינוי באנתרופיה של מערכת הפיכה, העוברת מכאן לכאן, שעובר לשינוי באנתרופיה של מערכת של מערכת בלתי הפיכה, מכאן לכאן. אגיד את זה אחרת, השינוי באנטרופיה שמערכת הפיכה מכאן לכאן הוא אותו הדבר כמו זה שמערכת בלתי הפיכה מכאן לכאן למרות שלא יודעים מה קורה במעבר במערכת הלאה הפיכה זאת הסיבה בגללה, עשיתי את ההשוואה הזאת. הדבר הזה שווה לדבר הזה אבל כשדיברנו על החום שמעובר למערכת ה-BT הפיכה ראינו מהחום שמעובר למערכת ההפיכה כי יוצא חום מחיכוך מכאן הגענו לקשר הזה. ממנו הגענו לקשר של האנרגיה החופשית של גימס. יכול להתראה. אני רוצה לעשות סרטון שהוא יותר מדי מיוחד, ולהיכנס יותר מדי לפרטים. אני חושב שזאת נקודה חשובה. כי הרבה ממה שאנחנו נדברים בתרמודינמיקה, קשור להגדרת האנתרופיה. חשוב מאוד שנשתמש בהגדרה הנכונה. שלא מתעסק בקיצורי דרך שיגויים. כי זאת אינה ההגדרה של האנתרופיה.